اس میں قدم رکھنے کے لیے اللہ بھی چاہیے اور اونٹ باندھنے کے لیے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ سٹریٹیجک مینجمنٹ بھی چاہیے لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ چاہیے ہر بندہ ایک یارڈ سٹک سے نہیں چلایا جا سکتا بھائی جان تو اگر اپ لوگوں کو نہیں جانتے کہیں پر گیت الیڑا طریقے سے دکھتا ہے کہیں پر ڈیل الیڑا طریقے سے ہوگی کہیں سیاستیں الیڑا طریقے سے گرم ہوں گی اگر اپ نے اپنے آپ کو ہے کہیں پر تو اینڈ میں اگر ماں کا شریکہ بھی گھر نہیں آنا اور پیو کا شری بھی گھر نہیں آنا اور لوگوں نے فون ہی نہیں کرنے سارے گند گلاوتوں کے بعد بھی لوگ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے آپ اتنا ریجڈ سٹینڈ لے کے بیٹھے ہوئے کی کہ کیونکہ میں منافقوں کے ساتھ چل نہیں سکتا فائن ٹاک ٹو دا ہینڈ مجھے کسی سے رشتہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیسی زندگی ایک مسلمان کی کہ لوگ ہی نہیں اس کیرد اور لوگ لوگوں کی تو شریعت سے ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ زیادہ پاورفل مسلمان ہے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 دل چاہیے آپ کو اس کے لیے. تو لوگ نہیں سمجھ آئے فیصلہ کوئی لوگ, لوگ آپ, آپ کو زیادہ, زیادہ قریب رکھنا کتنا کھلنا ہے اس سے زیادہ قریب رکھنا کتنا کھلنا ہے رستے نہیں بن سکے کیونکہ ہمیں پیپل مینجمنٹ نہیں اور سور بکرا کی سٹارٹنگ ہی تین سائیکولوجیز کے اوپر ایک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 رشتے دار میرے گھر میں ہو وہ اپنی بیوی سے یہ کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے کہ ہمیں اپنا ضرور بڑا کرنا ہے لوگوں کو کرنے کے لیے کیونکہ پنجابی کی مثال ہے جتنے دو برتن ने پتر وہ ہمیشہ کھڑکتے ہیں وہاں پر تو انسان دو کہیں پر بھی ہوں گے میاں بیوی ہوں گے وہ رشتہ آپس میں ضرور ٹکرائے گا یہ انسان کی اپنی تربیت تذکیا محاذہ مجاہد الن نفس ہوتا ہے جو انسان کو لوگوں کے ساتھ جلن کراتا ہے ان کے ساتھ چڑھاتا ہے,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 my وے or the highway اگر والا کانسیپٹ ہے فائن دیر آپ پہنچ جائیں گے لیکن جب تک آپ پہنچیں گے نا سر وسائل نہیں ہوگی آپ بہت سے لوگ آپ پر یقینی رکھتے ہوں گے بہت سے لوگوں کی آپ نے دل دکھا دی ہوں گے بہت سے لوگوں کے آگے آپ نے ام میچیور ایٹیٹیوڈ دکھایا ہوا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ نے اپنا ڈنگر پن دکھا دیا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ نے ناراض کر دیا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ کی اپنی ولیبلٹیز دکھا دی ہوں سے کو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 بہت سے لوگوں میں فضول کی ڈال دی ہوگی. بہت سے میں تبدیل کر دیا ہوگا کو بالکل ہی اٹھا کے پھینک دیا ہوگا اور اس کو ہارنس نہیں کیا ہوگا اور کچھ ڈاؤن کو آپ جذبہ نہیں اٹھا گے. ہم نے زندگی کو صحیح نہیں جا, جانچا کیونکہ ہم نے میاروں کو صحیح نہیں جانچا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 سیکھنا ہی ہے ہم نے زندگی کو چار ہزار کروڑ کے آدمی کے سامنے چار سو روپئے جیب میں بیٹھ کے کیسے کنوینس کریں گے آپ اس کو کہ میں کام کا شخص ہوں کیسے آپ کائل کریں گے کہ مجھے لے تاکہ بہت سے آپ کے آگے पार आपका کیسے ایڈمیشن ہوگا دیوار کے اس پار آپ کا جہاں آگے سے کچھ सकता فائز ملنی ہے آپ کو کیسے ایک انسان جان سکتا ہے واقعی بڑے سسٹم کیسے چل سکتے ہیں جب جب شروع کے اندر, کے اندر آپ نے وہ زیادہ دکھا دیا تو بھی لوگ دور ہو جائیں گے اور بالکل گراؤنڈ کے اوپر? کیسے قائل کرے گا? پنجابیوں سے بات کرنی نہیں آتی اگر اگر کراچی والے پٹانوں اور پشتونوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا اسے فوجیوں کو ہینڈل نہیں کرنا آتا اسے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کو ہینڈل کرنا نہیں آتا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 اور اگر نہیں ہو سکا اور نہیں کرنا تو فائن زندگی جینے کا نام ہے یارو مرنا سب نے کلو نفس این آنریبل لائف مین لائف کوڈن ڈٹرمینیشنس کنسٹنسی سرٹنٹی نیلڈ ہارڈ کرائنڈیڈ ہارڈ واخر الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ